Da har meg Øystein Gille fra Universitetet i Oslo. Og Øystein, jeg har et spørsmål jeg lurer på. Finnes det noe sammenheng mellom dybdeværing og digitalisering? Og det spørsmålet jeg også har stilt meg, og det er jo i norsk sammenheng egentlig to forskjellige prosesser som pågår. På den ene siden så har du noe som er offentimentisert. Det er rett og slett med fagfornyrelsen. Men vi har det jo ikke sånn i Norge at regjeringen bestemte at nå skal alle sammen for hvert sitt nettbrett selv om det også har på enkelte konferanser av enkelte politikere. Vi har altså en lokal utvikling på det digitala implementeringen, och så har vi en nasjonal fagfornyelse som altså skal implementeres og er blitt implementert etter 2020. Men jeg begynte å grave litt dette, så var det en bok jeg fant. Og det er rett og slett Seymour bok, the Transformers maskin. Den sto nede i källaren på universitetsbiblioteket. Och det är rätt och släppt en bok som er ett år äldre än en enkel konferens. Den kommer till 1993 session. Sånn Den henviser en som heter Keith Sawyer till och han har en översikt av överlåt läring och djupinlärning, och han kallar överlåt instructions. Men det papper de gjør her, det här, där att han ser at denne måten å de på, det at læreren bare sier noe, instruerer noe, det holder ikke for det 21. århundret. Nå må vi ha en annen type læring, og det er med det bakteppet at Keith Soil setter opp dubbelæring og overforlaterlæring, slik det heter i den norske tabellen. Så sammenhengen mellom digitalisering og dubbelæring? Jo, i den internasjonale forskningen, så er det altså en kobling mellom den digitale debatten helt tilbake til 1993 som denne boka blir referert i, i Sogjul sin bok. så blir altså Sogjul sin oppsetting av dybdelæring og overflattelæring oversatt til den norske inisierte debatten og arbeidet med fagfornyelse. Det er en kobling det kan være litt spennende å grave litt videre.